أفضل حل عملي لمشكلة سخونة اللابتوب وهي استخدام نص التبرد العادية وجهاز جهاز التبرد البلاور اللي تزال في الوقت اسمه كوكولر وده بيجي من موقع أمازون مصر ب 600 و فكرة عمل الجهازين مع بعض أن الجهاز من نص التبرد الشافنة ديت اللي بتطلع الهول لفوق ويرت لما تركبه الجهاز ده فيقوم بالبلاور للبلاور اللي بيسحب الهواء السخن من اللابتوب وتركب ده سركه جدا بسر جد وتركب رأيه فتحه والميه ما في اللابتوب ودي اللابتوب ركب بعد تركيبه في منصه التبريد ومنصه بريد هذا الشاحن 5 فولت 2 امبير كولر عاوز شاحن خمسة فولت واحد امبير يو اس بي، هو طبعا بيطلع الهواء بارد من هنا بياخدوا من هنا ويركب من خلال البيل دا نوت او اي لابتوب ويخرج الهواء من هنا وده جهاز ضبط السرعات كده بالطفل كده بيشتغل ونفضل نلف عكس مع اتجاه اقرب الساعة واحنا بنزود حتى لما زودت السرعة صوته عالي كده بشار بلور بكسر طاقته احنا طبعا مش شغالين بقى الا طاقته عشان الجو شتي دلوقتي وبرد